السلام علیکم ورحمۃ اللہ احلن و سحلن مرحبا تمام خواتین و حضرات کا طلبہ و طالبات کا بہت مقدم ہے استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان آج ہمارا سبق ہے یادیں کی تعریف اور معین احسن جذبی کی غزل کا سیاق و سبق خلاصہ اور اشعار کی تشریح اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق شروع کریں آج ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے مستفید فرمائیں یعنی کمنٹس ضرور دیں ہم سبھی اردو کے چاہنے والے ہیں اردو داں ہیں ہماری سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اردو کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں اور فروغ اردو کے لیے کوشاں ہر شخص کی حد الوصح مدد کریں یہ ہماری آپ کی اپنی زبان ہے اس کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں ضرور کریں کم از کم لائک شیئر سبسکرائب تو کر ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے ان شاء تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبب سب سے پہلے یادیں کی تعریف یادیں دراصل ہی کے ذیل میں آتی ہیں یہ مستقل ادبی صنف تو نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت کچھ کم بھی نہیں ہے بہت سے ادیبوں نے اپنی زندگی کے اہم ترین واقعات اور تجربے اس میں قلم بند کیے ہیں یادیں کے مقابلے میں زبانیں کا دائرہ کافی وسیع ہے یادیں زندگی کے کسی ایک ایکدھ واقع یا تجربے پر ہی روشنی ڈالتی ہیں جبکہ کہ میں گویا کے زندگی کا پورا خاکہ ہی سامنے آ جاتا ہے سواہنے کے برعکس یادے میں یادے میں ترتیب و تسلسل کی کوئی قید نہیں ہوتی یادہ قلم بند کرنے والا ادیب زندگی کے بہت سارے واقعات اور تجربوں میں سے کوئی چند ایک جو بہت خاص ہو اسی کو قلم بند کرتا ہے یادیں سے بلا شبہ ادبی اور تاریخ علم میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہی تجربے یا واقعات قلم بند کیے جاتے ہیں جو واقعتا بہت اہم ہوتے ہیں اور کارآمد ہوتے ہیں سبق آموز ہوتے ہیں بہت سے ادیبوں نے یادے کی جگہ یاد نگاری اصطلاح بھی استعمال کی ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یادیں مستقل ادبی صنف تو نہیں ہیں لیکن کچھ یادیں بہت ہی عمدہ اور دلچسپ ہیں جس سے یہ امید قوی ہو گئی ہے کہ بہت جلد ہی یادیں یا یاد نگاری کو بھی ایک ادبی صنف کا درجہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اب ہم بات کرتے ہیں غزل کی خلاصے سیاق و سباق اور تشریح کی سیاق و سباق میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری نصابی کتاب گلشن ادب میں شامل غزل سے لیے گئے ہیں یا لیا گیا ہے جس کے شاعر جناب معین احسن جذبی ہیں اور اگر خلاصہ پوچھا جائے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ شاعر جناب جزوی نے اس غزل کے اشعار میں ایک تو زندگی کے اتار چڑھاؤ اور اس کی حقیقتوں سے روبرو کرانے کی کوشش کی ہے دوسرے اپنے عشق و محبت اور اپنے عاشق کی یاد اور اس کے انتظار اور اس کے آ جانے پر کی جو کیفیت ہے یا ہوگی اس پر اپنا اظہار خیال کیا ہے اور اس غزل میں انہوں نے اپنی بات سمجھانے کے لیے بہترین تشریحات دی ہیں اور اپنے خیالات کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے بہترین اشارے اور کرایوں میں شعر کہے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح پہلا شعر جو مطلب بھی ہے اس غزل کا زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی شام آئی ہے آئے کہ مطلب میں شاعر جذبی فرما رہے ہیں کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ صبح کے بعد دوپہر پھر سپہر یعنی شام پھر رات اور پھر صبح یہ عزل سے تسلسل ہیں اسی طرح زندگی میں موتیوں کی لڑی کی طرح سے غم اور خوشی کامیابی اور ناکامی نفع اور نقصان صحت اور بیماری یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جڑی ہوئی ہیں تو بغیر ان تمام نفے نقصانوں کی زیادہ فکر کرے ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کوشش اور جدوجہد کرتے رہنا چاہیے ورنہ ہماری زندگی ہمارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی اور بہرحال ہم زندگی کے حالات سے متاثر ہوں یا نہ ہوں گزر ہی رہی ہے اور گزر جائے گی ختم ہونا ہی ہے ختم ہو ہی جائے گی غزل کا دوسرا شعر ہے کہ پرسش غم کو وہ آئے تو ایک عالم ہوگا دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی ایر جسبی نے اس شعر میں عاشق کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ, کہ عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں ہے اور اس, اس کی آمد کو لے کر بہت ہی بے چین اور بےقرار ہے اور وہ انہیں خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے کہ اگر میری ملاقات میرے محبوب سے ہوگی یا میرا محبوب احوال لینے میرے پاس آئے گا تو اس وقت میرے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی مجھ پر اور میرے دل و دماغ پر کیا گزرے گی کہ میں کس طرح اپنا حال دل بتاؤں گا اور کس طرح اس کے انتظار میں میں نے جو تکلیف صحیح ہے وہ کس طرح بیان کر پاؤں گا اسی تمام سوچ و فکر کے اندر یہ شہر کہا گیا ہے غزل کا تیسرا شعر ہے منزل عشق پر یاد آئیں گے کچھ رہا کے غم مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گرد سفر بھی ہوگی اس شہر میں شاعر جذبی فرما رہے ہیں کہ عاشق کو اپنے محبوب سے جدائی کے اور اس کے انتظار کرنے میں جس قدر غم اٹھانے پڑے ہیں اور جو درد اور تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے اب تو گویا اس سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ منزل عشق پر پہنچ کر بھی یعنی اپنے محبوب سے ملاقات اور اس کے دیدار اور اس سے ہم کلام ہونے کے بعد بھی یہ غم میں بھول نہیں پاؤں گا اور یہ تو گویا میری زندگی کا اثاثہ ہے سرمایہ ہے اور یہ میری زندگی کی بڑی قیمتی پونجی ہے میں اس کو ہرگز ہرگز بھلا نہیں پاؤں گا اس غزل کا اگلا شعر ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالائے صبحا غنچا و گل میں کہیں باد سحر بھی ہوگی اس شعر میں جذبی نے دو متضاد مختلف یعنی مخالف کیفیتوں کو جمع کیا ہے کہ ایک طرف رات کا ڈھلنا اور صبح کا طلوع ہونا آفتاب کا نکلنا گویا کے غموں کے خاتمے اور خوشیوں کی شروع ہونے کی علامت ہے کہ صبح کا وقت ٹھنڈی ٹھنڈی اور تازہ ہوا چلتی ہے چاروں طرف ایک خوش ماحول ہوتا ہے لیکن کسی کسی کے لیے یہ مسرتوں اور خوشیوں بھری صبح بھی بے معنی ہوتی ہے اور وہ اس صبح کو بھی نلا اور و گریہ کرتا ہے اور وہ اس وقت بھی پرکیف و پر لطف فضا میں بھی خوشی حاصل نہیں کرتا بلکہ غمگین ہی رہتا ہے کیونکہ اس کی بیتی رات بھی کئی اور راتوں کی طرح اپنے محبوب سے جدائی ہی میں گزر گئی ہے اب اس غزل کا آخر شعر ہے دل اگر دل ہے تو جس لے جائے گا درد مندوں کی وہی رہ گزر بھی ہوگی شاعر جذبی اس شعر کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارا دل واقع میں دل ہے جیسا کہ دل ہونے کا حق ہے کہ اس کے اندر انسانی ہمدردی خلوص و محبت موجود ہے تو پھر وہ ایسی راہ سجھائے گا ہمارا جسم اس کے تابے ہو کر ایسے عمل کرے گا کہ جس سے درد مندوں کو کمزور غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو بیواؤں کو اور تمام ضرورت مندوں کو ایک راہ ملے گی اور وہ اس راہ پر چلیں گے کہ ہاں اس راہ پر چل کر ہمیں اپنے دکھوں سے اپنی تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے کیونکہ وہاں کوئی ہمارے درد و غم کو سمجھنے والا اور اسے نجات دلانے کی کوشش کرنے والا ہے اسی کو علامہ اقبال نے اپنی دعا میں کہا ہے ہو میرا کام غریبوں کی ہی کرنا درد مندوں سے ذائفوں سے محبت کرنا بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بس اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں حوصلہ افزائی کے لیے لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ